Yeah. Yeah. yeah. Oh YAAA yeah. yeah. على الكوبري زيني اخصامي من صغري على الكوبري على الكوبري رجليا مغلي على الكوبري على اخصامي من صغري أقبر, أقبر, أقبر、أقبر، على الكوبري على مغلي اخصامي من صغري مغلي مغلي يا اسطى محارب مش قدي <تصفيق> تكسس على <عديد> مدرسه <تصفيق> ايه مش هاويه شويه هكسسه <تصفيق> كلاي على البيت <ديد> منتزه <تصفيق> وانتم شويه كلكسه <كالجزة تصفيق> بالراب من المعادي جامدين <تصفيق> مش عارفكم يا اسطى انتم مين <تصفيق> لوك احنا احتلنا للزين <تصفيق> عارفين ان اللي يا اسطى سابقين جنجستر <تصفيق> يعني ومفيش <ما> منافسين <تصفيق> تفكير تروي وانتو كلين <تصفيق> باد بوي ولا مش جين <تصفيق> دول عيال ضربك تمين زانيو خصومي من صغري, صغري. ع الكبري ايه. ع الكبري وجودي يصر كل مغلي ع الكبري ايه. ع الكبري ايه. من صغري, صغري. ع الكبري ايه.